Пів... І ще маємо декілька хвилин, хочу поговорити про інші напрямки. північніше від Бахмуту, Лиман, Куп'янськ, ось туди. Якою, якою ситуація зараз виглядає? Там ворог вже багато тижнів підряд цей напрямок лідирує по артилерійським ударам. 578 разів за цю добу обстріляли наші позиції Три боязітні відбулося, 17 авіаударів, наші воїни... В цих боєзіпленнях знищили 53 окупантів, 105 зазнали поранення. Також знищили два танки, один з яких найновіший окупанта Т-90, бойову машину піхоту, чотири безпілотники і два польові склади без боєприпасів, одну гармату і два мінометри. Тобто ми можемо говорити, що там активніші, я, я боюсь зараз неправильний висновок зробити, активніші бойові дійні? активніші в артилерійському, в ураженні, але менш активніше безпосередньо на полі бою. Ну, на Бахмутському напрямку за цю добу 34 боя зітлення, на Левманському 3. Там діють тільки регулярні війська ворога, ну, вони теж з, з, з, з різних компонентів складаються. Десантники, матострілецькі підрозділи, піхота, тобто є, є так званий цей бойовий армійський резерв, територіальні війська, тобто вони стягують все, що можуть, але це регулярне військо, і на відміну від вагнерівців, яких просто криваву, як сказав, дисципліну і змушують іти іноді в атаки. Там воно більш, скажімо так, з дотриманням якихось військових правил війни, там розвідка. І коли вони. Поподпадають під наш щільний вогонь під контрудари. Вони набагато обережніші і відступають.